زمون کا از مکا پنځه او او پنځیش فیصد از مکا وچدا خود حیرانته خبره دادا چې دغه پنځیش فیصد از مکا و سم پوره نه ده کته شي د یو مطابق زمون کا نیم پنيمه و سم لاټولا نه ده کته شي دزمکي دغه 50% حصہ په اپتک علاقو او په غنو زنګلونو او ریازو سره خبري کوونکو دغه دنګو علاقو باندې او بلل لرو لرو خارښو علاقو رگستان باندې مشتمل لا چرته چې د انسان ته ناممکن دی خو انسان ته دا معلوماتو چې په دغه علاقو کې کم کم سیزونه موجود دی. د حیرانتیا خبره دا هم دا چیز دزمکي صحیح حصہ وس هم د سیده دغه غیبارک انسان ته معلومات نشته دي او هر هغه څه داسمکې سمندرونه د سمندرونو باره کې انسان ته صرف پنځې فیصد معلومات شته دي بلکې مونږ دا هم پتا نشتري چې دغه سمندرونه څو پوري جوړ دي په دغه سمندرونو کې د مایانونو علاوه کم مخلوق پاتکیږي او په دغه سمندرونو کې کم کم رازونه پټ پاتې دي زهیر سټېټس چینل کې زیوزل بیا تاسوتا ته هر کله وایم کتهونکو سمندرونه دومره جوړوي چې زمونږه سوچ په نشي رسیږي دا ماهرینو مطابق ک چرته منګه د سمکي غړې ځای علاقې یا ميداني علاقه یا آبادي کذاټول از مکان مونږه روالو او په دغه سمندرونو کې واچو نو بیا هم د سمندرونو 3 کیلومتره پورې هیڅان نشي ډکوله د سمندر د ماهرینو دغه اندازي بندي ځان په هکولو لپاره مونږه ل پکار دا چې د سمندر د لپاسنې سطح شروع وکړو د سمندر د لپاسنې سطح تر د چليحتو متره پورې سکوبر ډایور ته اجازه و چې هغه کته ورکوځي دې د دینه په 93 متره لاندې ختا د یو مشهور جہاز چې هغه په 1950 کې ډوب شو د ملبا پر تا ده په اصل متره ختا لامبو وهونکو ته ډیره زیاته خطرناکه پریوزي په دغه سکه کچره ته یو لامبو وهونکو احتیاط اونکي نو هغه د بدن کافی عزا کار پریخو دي شي خو تدې هر څه باوجود د استرالیا یو مشهور لامبوهن کې هر پټ نچ چې هغه په 214 متره جوور سمندر کې لامبو وحلو ریکارډ جوړ کړی دی او هغه هم په یو ساعت جوړ کړی دی د دین اختا دري سوه 200 متره جوور د یو بل ډرایور ریکارډ هم موجود دی او هغه سکوبا ډرایور د مصر نا تعلق ساتي چې دا هغه نوم دی احمد قبر ک احمد ګیور نورهم لاندې تلې وې نو د دې جوړوالې با جوړشې او څلور سوه درې سلیخ متره په دې جوړوالې بیا تمره جوړې کې سمري چې د یونایټیډ سٹیټ امپایر بلډینګ اوچتې بیا چې په دغه سمندر کې په 15 سوه متره باندې هم جوړ لاندې لاړشي نو بیا هلتکې د دنیا د ټولو نه غټ مخلوق چېغه تا بلو ویل ویلشي موجود دی د بلو ویل وزن یو لاکھ 50 ذرا او په سمندر کې غوپی وحلو سرا بلو ویل 1500 متره جوور لاندې تلې شي د امریکای سی ولف سبمरीन کمچی یو ایڈوانس ټکنالوژي په مدد سره جوړ دی او هغه هم په سمندر کې د 1500 متره نه زیات نشتل او په دغه ځکه چې اوبو بیا خپل دباو ډیر په تیزی سره خکار کی 1530 متره لاندې په سمندر کې په چوروالي کې په سړي باندې د اوبو دباو بیا دومره وی سمره چی د یمې وزن وی هو د سمندر یو مخلوق امپرر پنګوينز د اوور دغه د و او برداشت کولې شي دغه وجدا چې دغه زناور 155 متره پورې لاندې اتل شي په سمندر کې چې درش متره پورې جوړ لاړ شي نو دغه زی بیا دومره وی سمره چیر مشهور بلډینګ برج خلیفہ الټکه او په دغه سمندر کې اوتړی او دا بیا د سمندر ها زیری چې حل تکي د نور رڼا هم رسید شي پزر متره جووروالي کې په سمندر کې بیا هغه حصہ شروع شي چې هغه تا سکيري زون ویل شي دغې تکي بیا د نور رڼا هم نشي رسیدې او هر طرف ته تیارو تیارو موجود وي په دغه ځکه د اوبود په 1500 psi و دا دمرا وزن وی سمرچي د افريقي یو غټه ميخه په یو وړا سکه باندې ولاړوي ایرانتیا خبره ده چې د سمندر په دغه ځي کې جاينټ اسکویر هم موجود وي او دا د سمندرونو ډېر خوفناک مخلوق وي او که بیا نور هم لاندې لارښوینو نو دوله سوا اتیا میټرا کې لیدر بیک ټارتل کچوي هم موجود دي دا په دنیا کې د ټولو کچوونه ډېر زیات غټه کچوي دي او د دې وزن و سوا کیلوگراماوی په سمندرونو کې په 200 متره جوړوالي کې بیک ڈریگن فش هم موجود وی تاسو په سمندر کې د تورو تیرو په شنتی تور کم چې په فلیش لايت باندې په پا نظر رخکاری خوده دې خپل دسترګو نظر تومره 30 وی چې دا په تورو تیرو کې هم خپل ښکار لیدې شي او په 2000 د 250 متره کې جوړ نور هم لاړ شي نو ال بیا سپرم ویل او کولوسل سکوئټ خطرناک مخلوق موجود دی کم چې 120 متره پوری اوږدوی او وزن یې 150 کیلوګرام دی د دې یوسترګه د خوراک ته پلیټ مقداري غټه وی د په جامو کې ډېر تیز غاخونه لګیدلې وي چې پاغه باندې دا خپل خکار هم نويشي د درو روډ رولر مقداري ویل سپم دغه کولوسل سکوئټ خوڑې شي او په اسانه سره هم همشي دی مرشوي سپام ویل مې په بدن چیکم تا نه خخکاری دا د کولوسل ورلد د چچلو د وجې نه دی سمندر دغه جوړواله صرف شروع ده اتری زره 900 متره جوړواله کې لاندې د ډوبشيوي ټایټانیک ملبا اوسم موجود دا. او میتر جوار میتر دا جوار تا او که په 1000 متره جوړ نور هم لارت شي نو په سرلور زره متره کې د سمندر هاغه جوړواله شروع کیږي چې هغه ته ابيسل زون ویل شي دل کې بیا د سمندر ته ووبو د پاو یوه لزارا ایسای سایوي او دا دمرا غټ تباو دي سمرا چی یو غټ حاتی په یور کې کون باندې وترتلیوي دلته کې بیا د سمندر ډیر عجیبا او ناشتا مخلوق پاتې کیږي لکه فنگ ټوټ اینګولر فش او وایپر فش پاسالو زرا وسوا یو اتیا متره جوړوالي کې بیا د دویم جنگي عظیم ډبشوي جهاز ملبا لاندې پرتدا پشپک زرا متره جوړوالي کې بیا د سوندر هغه حصہ شروع کیږي چې هغه ته هډل زون ویل شي دیتہ دغه نوم زکا ویل شي چې په خوابه د یونان په مذهب کې هډل د مرک فرشته تا ویل او د هغه بدا عقیده وا چې هډل فرښتہ د مرګ نه پس ناکار خلک سمندر ته غورځوي چرت چې د دوزخ منظر وي په دغه حسه کې د سمندر د اوبو دباو د سمندر د ل파سنه حصې نه یو ل سوا زیاده زیاتوي یعنی د دې دباو دمرا زیاتوي چې دا یو بل پروف ګاډه هم ماتولې شي د دینه بعد چې بیا په سمندر کې په شپق زرا 15 سوا متره جوړوالي کې نور هم لاړ شي بیا هالت يونايټيډ سټيټ ریسرچ سبمرين شي حغه تر ډي اس 11 ویلې شي او دا هغه سبمنین دی چاچی ټایټانیک جهاز لټون کړهو په سمندر کې لاندې په اته زرا اته 340 متر لاندې جوړوالې کې بیا د ماونت ایورز مقدار دنګ غر همرا دی شي کدا پکې منګه الٹا وترو د دیناباد بیا په لزره اته سوه اته نوی میټرا جوړوالي کې بیا د سمندر هاغه حصہ شروع کیږي چې ته چیز جیمز کیمرون په 2012 کې تلو په کال 1985 تک ډونوالس او جیک ریس پیسکارت د دینه زیات هم د جوړتلو ریکارډ جوړ کړو دغه دوه کسان لزره 9 سوا 14 میټرا جوړ لاندې په سمندرین کې تریو او دغه زیاته په کوزیدو په سمندر کې پورا 20 غėti لگے دیلې او دغه حالت د اوبودو دباو دومره زیات او چې د سمرين یوه حصہ هم ماته شوی و او هغه بیا سم دستي بهر راو وستل کته دینا جوور نور هم پخکته په لزر نه سوال دوا او یا میړه کې لاړ شي نو دابیا دومره د سمرچی د جهاز او چتواني وي او د سمندر د غزي بیا دومره جوور دي سمرچی په یو الوتون کې جهاز کې سړې د دا کڑکې نه لاندې زمکته ګوري خوب سمندر کې داسې جوورې نا هم ش دی چې هغه د جهاز نه سمکته د قتونونه هم جوور دی او هغه تقریبا مرا جوور دی او د سمندر دغه ضایته رسیددو والله سړی د نیوی یو افسر وییکټر ریسکو و دی وییکټر دغه کارنما په ډیپسی سمرسیبل لټټ فیکټر کې پهکیاسو بانندې کی وه او دا غزه تا چیلنجر ډیپ ویلې شي چې د کوام آیلند نه په 380 کیلومتره فاصله باندې کو په سمندر کې په یو لږه زر کیلومتره یا په 15 زر فرټه بلاندې ټلو سره ماهرین دا وایي چې دا وس هم د سمندر ته ټوله نه جوړ دا هغه زيدې چاغته انسان تر دې دمه ورننه دی د ننني تاریخا پوری چې انسان څمره هم په سمندر کې دنده ورننه دی او سوي چې هم منډلې دا صرف 25% دي دی. د دې نه علاوه چې په سمندر کې څمره هم په خکته څمره هيزي دي یا پدې کې دنده چې هر څو موجود دي یا چې سر ازونه هم دنده پټ پړه ته دي تر اوسه پوری انسان د ندی منډلې تر دې دمه متى إجازت ركري دالله بامان